Um. Um. Най-доброто от съвременната българска музика събрано в най-новия български лейбъл. 8 юни, петък, София лайфклуб от 22 часа. Music Clinic Records. Представият Бела слаба. 305. Expensive High Time. Low step, South Wick, DJ Support. 8 юни петък, София Лайф Клуб. Welcome to the clinic, it's free, baby.